Veți putea în sfârșit să vă desfășurați activitățile zilnice, fără teama de a vă îmbolnăvi pe DVS. Sau familia DVS. Și vă veți simți mult mai confortabil în viața de zi cu zi. Germivir a primit recenzi bune din partea medicilor din întreaga lume, ceea ce confirmă încă o dată calitatea și eficacitatea sa ridicată. Medicamentul este natural și de bună calitate și nu provoacă efecte secundare. Clienții sunt mulțumiți de germivir și mulți îl folosesc de mult timp. În ceea ce privește utilizarea lui germivir, trebuie remarcat faptul că un efect bun și de lungă durată necesită o utilizare regulată și corectă. Compania recomandă ca utilizatorii să ia medicamentul în fiecare zi. Dar priviți! Dacă aveți de gând să cumpărați germivir, un avertisment important de știut este că trebuie să fiți atenți la site-ul de unde îl veți cumpăra, deoarece germivir se vinde doar pe site-ul oficial. Acest produs nu este vândut pe Amazon sau în farmacii.